السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه وسائل مفيدة إن شاء الله تعالى لمن يعاني من الوسواس في الصلاة أولا الوسواس نوعان هناك وسواس طبي هذا يراجع فيه الأطباء والمتخصصين في الطب النفسي ولكن علينا بحسن الاختيار ونوع آخر وهو من عمل الشيطان يريد به الشيطان أن يفسد على المسلم دينه وعبادته وإيمانه ولا شك ان علاج هذا النوع هو دفع تلك الوساوس، لان التمسك بها والاهتمام بها من اتباع للشيطان، فيجب ابعادها عن النفس واهمالها، وعدم الالتفات اليها او الاستسلام لها. كما ان التفات القلب في الصلاه بالوساوس هذا لم يسلم منه احد، وما اصعب معالجه هذا المرض، واقل السالم منها هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام للدواء الناجع لهذه الوسوسة هذه التي تأتي لكل واحد أولا ما رواه مسلم أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام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 والإرادات ثانيا الإكثار من قراءة القرآن هذا مما يذهب على الإنسان الوسوسة والمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال سيما أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ من النوم ودخول المنزل والخروج من المنزل ودخول الحمام والخروج منه والتسمية عند الطعام والحمد لله عز وجل بعد الطعام وغير ذلك من الأذكار التي تذهب على الإنسان الشيطان وساوسه قال روى أبو يعلى عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان واضع خطمه بمعنى أنفه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس ثالثا مما يعين على إذهاب الوسوسه وهو الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع إليه أن يصرف عنه وساوس الشيطان والاستعانة به استعانة بالله عز وجل مع تدبر ما يقرأ من القرآن والتعقل لمعاني القرآن والأذكار الوالدة رابعا مما يذهب الوسوسة هو الحرص على إفراغ القلب قبل الإحرام يعني الإنسان قبل الدخول للصلاة يحاول أن يفرغ قلبه من الشواغل الشواغل الدنيوية والحاجات البدنية وكل ما يهمك مع المجاهدة لكل ما يرد على قلبك أي حاجة تأتي إلى قلبك حاول أن تدفعها فلا تترك لنفسك شغلا يشغلك عن إقامة الصلاة خامسا من الأمور التي تعين استشعار أنك واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى المطلع على أسرارك والمطلع على أحوالك فهذا مما يعين فنسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وساوس الشيطان وأن يرزقنا الخشوع في هذه الصلاة التي هي من أهم الركائز ركائز الدين أخيرا شارك هذه الفائدة مع أحبابك وساعدهم على كيفية التخلص من هذه الوساوس وساوس الشيطان أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته